Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vreau să vă arăt cum putem să punem în mișcare o locomotivă 040EC. Bun. Nu avem aici locomotiva garată în Garadej și pentru a porni locomotiva trebuie să intrăm în cabină. Pentru a intra în cabină, trebuie să apasăm tasta 1 <sus> și suntem în postul de conducere a mecanicului. Deci, pentru a porni o locomotivă, trebuie să fim în postul de conducere. Pentru a porni bateria, trebuie să ne uităm în, în partea de stânga jos lângă, lângă în lângă controlerul vitezelor adică în partea aceasta unde vedem aceste trei butoane aici vom avea activarea bateriei selectarea pantografului și selectarea rangului de tren A, ok vom porni bateria bateria se poate porni manual, cât și din buton pe tasta B de la broască și să selectăm rangul de să selectăm pantograful, nu cred că avem nevoie că se selectează automat pe funcție de în, în care cabina suntem dacă suntem în cabina din față adică din sensul în care suntem noi, se va porni acest pantograf de aici și dacă suntem celălalt post de conducere, se va activa acest pantograf cel din spate. Una peste alta să lăsăm vorba. Cum pornim locomotiva? Pentru început trebuie să activăm, uh, trebuie să urcăm pantograful pe linia de înaltă tensiune, care se află, butonul se află lângă acest buton negru, care se numește dinjunctor. Acesta este să pornim o conectare de injunctor și acesta este butonul de ridicarea pantografului și coverea pantografului Pentru a fi mai ușor pentru unii apăsăm tasta P de la plecare, de exemplu pantograful s-a ridicat pe sensul celălalt, ca n-am selectat uh, direcția uh, trenului și un lucru important înainte să pornim uh, din junctorul, trebuie să selectăm direcția trenului. Pentru mersul înainte, îl, selectăm, uh, îl dăm înainte, reversatorul, îl dăm pe poziția înainte. Dacă vrem pe poziția înapoi, îl tragem în spate. Pentru poziția neutră îl ținem la mijloc sau pentru uh, mai uh, ușur, pentru ușurință apăsăm tasta W pentru înainte și tasta S pentru înapoi. Bun. După ce am selectat direcția trenului în care direcție să plece când, când plece, când termină configurarea locomotivei pentru a, a pune în mișcare mai trebuie să facem câte, câțiva pași pasul uh, următor este să conectăm din joctorul din care din se află pe acest buton acesta este butonul de pornire care se poate acționa și din tasta Z sau uh, direct din buton am auzit sunetul uh, respectiv a din conectarea din junctorului și pentru deconectare apăsăm butonul roșu și s-a auzit sunetul de deconectare înainte să conectez din nou din junctorul pentru a continua pașii vreau să vă anunț că pentru a vedea că conect, uh, locomotiva este parțial uh, terminată o să vedeți că aveți uh, aceste trei lumini, beculețe, care una cea verde reprezintă tensiunea nulă și celelalte reprezintă control de tra... contactor de frânare și de tracțiune. Dacă activăm uh, uh, juctorul. vedem că tra... Tra... tensiunea nulă a fost dezactivat și vedem că dinjunca a piuit de două ori Beculețul de dinjuntor conectat. Asta înseamnă că dinjuntorul a, a fost activat cu succes. Pasul următor, care înainte să punem locomotiva în mișcare, este să activăm ventilația. Ventilație. Ventilație se poate porni prin buton, cât și prin tasta de la Viorel. Conectăm Ventilația și compresorul care se poate conecta și prin tasta C, de la Cornel. După aceea, după ce ne-am conectat amândouă, o să primim avertizarea prin acest speculeț că locomotiva este gata de pornire. Înainte să pornim, să dăm timp controlă, trebuie să defrunăm locomotiva, de asta este furna de mână la locomotivele, așa zis, clase. Și acum locomotiva este gata de plecare. Dor trebuie să facem testele de frânare. Testele de frânare se vor face de pe maneta uh, FD, care vom face o frânare să lăsăm o frână la maxim pentru să vedem dacă frâna funcționează. Ne uităm pe ceasul de pe cilindri, și vedem că cilindrul linia aceasta cea neagră a dus până în 5 bari. Și dacă lăsăm fruna, o lăsăm în 0. Vedem că linia cea neagră se duce în 0. Asta este fruna de locomotivă, doar de locomotivă, deci nu și de tren. Și fruna cea mare e uh, de 2 este pentru întreaga distribuție. Această frână este una de anchilă. Am activat-o pe frână de urgență. și vedem că cilindrul, linia, indică că s-a dus până în 4, bar, dar și mai repede. Bun. Ducem frâna până în 0. și vedem că pe cilindru indică că acum o să de trei 0 bar. Așteptam să se distrăieze că nu putem, să plecam. Înainte să plecam vreau să mai vă zic că pe goarnele, sunt aceasta este goarna groasă. Și asta este goarna subției. Goarnele se pot acționa și din tastele H de la haină și J de la bucărie. Ok, pentru, În caz de sunteți pe timp de noapte și vreți să aveți lumină în cabină, în, în, cabină da, am zis bine, puteți să acționați din ton de aici pentru iluminat de post conducere sau prin tasta pentru o iluminata de sala motoarelor care nu avem nevoie vom avea acest buton iluminat sala motoarelor nu stiu exact butonul care este ok și este pentru cel livret acesta se acționează totul prin buton Și ok și mai avem aici Toane, uh, setarea de nume adică aceste nume normale care se acționează numai din buton buton de aici sau din tastă prin L de la Laurențiu. care dacă apăsăm o dată este lumirea clinoa roșie a doua oară este faza scurtă a treia oară faza de lungă, și ultima, deconectarea luminii. Si l-am avut doar pe spate. Bun. pentru farul central putem să apasăm asta F de la Florin sau apasăm acest buton de lângă ventilație și vom vedea că farul central s-a pornit. dezactivăm timp de zi și. Acuma singurul lucru care putem sa zicem demonstram ca putem sa plecam din gar din garadeș. Ca noi stăm acum moment, momentul de fata suntem in Bun. Pentru a pleca trebuie sa dam o dată, doar o dat că este mână poziția ok. suntem pe viteza Coerentululator s-a se setat pe 2. Și trebuie să mergem pe pe viteza pe 4°. Asta este faza 2. Mare grijă dacă treci peste 1500 de de mm, volt, sau o sa se dezactiveze de la timp tot. Are 5 trepte de interior. Acum suntem pe dreapta cea maximă în care din mordei cea mai mare bit de 120 la Asa ah, pe panou. Acum accelerăm să testăm si fruna de tren. Tot asa o lasem până în viteza până în partea 5 -a. pentru ca nu foarte poziția de urgență. Bun. Exact, am functionalizăm punem 0 bari, capul și vreau să vă arăt cum activăm DSV-ul, adica Dispozitiv de siguranță și Vigilanta Ok Suntem la oasa unei locomotive Ne-am numat Da, asa Si apazam din tastatura Din cate stiu, se activaza numai din tastatura N-am reușit să o activez din locomotiv Dar ca astazi sunt dumneavoastra Aaaa uh, Undeva Unde să scrieți ori prin e mail din descriere ori în uh, de comentarii deci se activează prin butonul page down o, pardon prin butonul pe down o să primim o avertizare că sistemul de DSV este activ așteptăm puțin să se facă, de la 30 de secunde o să primim uh, o, o din asta o confirmare că să uh, sa confirmam DSV-ul și noi trebuie sa acționăm prin Space sau sa ne uitam jos si sa apasam asteptam sa primim, sper ca o sa primim Nu uitați să Hey, pentru a deconecta foarte ușor locomotiva să nu mai stăp să uh, va mult, vom face doar câteva mișcări. Dezactivăm-o din, uh, din jocatorul și închidem bateria. Și coborăm pantograful și... Outdoor o, o dăm pe neutru. Reverser. Sper că v-a fost de folos uh, acest tutorial și dacă mai doriți tutoriale de genul, îți mi în uh, comentarii sau în e mailul din descriere, presupun că este acolo sau de la din secțiunea despre tine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să, vă dați, să dați un like și un subscribe cu voi, a fost Gubi. Bye, -bye.